Хореограф Чорноострівської музичної школи Ольга Єбура запрошує односельців стати учасниками флешмобу «Масовий подільський танець» та показує рухи танцю. Після п'яти хвилин репетиції учасники починають танцювати під музику. Це збірка подільських елементів. Ми їх об'єднали в такий народний танець, подільська полька і кривий танок. Такий подарунок на свято усім присутнім. Начальник чорноострівської відділу культури Анатолій Біліванцев розказує, як виникла ідея влаштувати флешмоб. Хотілося знаєте, залучити більш активніше людей. Хотілося зробити інтерактивний такий, якийсь хід, щоб трошечки після урочистої частини народ збудоражить. Хореограф каже, масовий танець вдався. Я навіть не знала, хто буде, чи буде. Вони молодці. Якби в нас було більше часу, це було б досконало. А так, як ми, буквально мали кілька хвилинок. До флешмабу долучилося 30 учасників. Жителька Мар'янівки Алла Тюкалова каже, згадує молодість, дивлячись на танцюристів. Молодость споминаю, своє життя споминаю молоде, теж було весело, непогано. А зараз радуюся, що в нас незалежна Україна, що ми така молодежна, красива, гарна, розумна. Хореограф додає, станцювати такий танець міг кожен. Це ж рухи, які завжди ми танцювали, і на весіллях, і в дніх народженнях. Вони нам знайомі з маличка, просто їх треба запам'ятати в якомусь певному порядку. Танцюристки Наталя, Карина та Ірина, які займаються хореографією у Чорноострівській музичній школі, теж взяли участь у флешмобі. Дівчата кажуть, кривий танок, без підготовки їм сподобався. – Це ми робимо для всього народу. – Для українців. Ольга Айбора додає, танець завжди був частиною українських свят. У нас і співуча країна, і, я думаю, що не тільки співуча, а й танцювальна. Тому що там, де пісня, там і танець, а, а там, якщо людина рухається, вона щаслива. А та людина, яка щаслива, вона не принесе ніякого зла іншим. Світлана Поробок. Новини на Суспільному. Хмельниччина.